Presubliniere dintele Academiei Române, reacție la acuzația că ce ar fi colaborat cu securitatea, în cara asta, nu putem te m maful mei, pe nedrept. <trui> Profesorul Iuf. Ioana Urepo. presubliniere. Subliniere Academiei Române, Române Sublinierei Rectorul universității Babe Boliai din Cluj-Napoca, reacționează după ce Revista 22 a publicat unele documente din care ar reie subliniere Ice ar fi colaborat cu fosta securitate. Era de așteptat să se lucreze și împotriva mea. Tara asta, nu putem trai fara să amaculăm, pe nedrept, afirmă academicianul, într-un respuns pentru de surse. Modul de prezentare a domnului Hodor este insidios. Eu nu am semnat niciun acord de colaborare, cu nicio formă a securitatii, interne sau externe. Dar, rugați de profesorul meu, academician, Stefan Pascu, fost rector al i-am predat, între anii 1985 și 1987 câteva articole de popularizare a istoriei noastre, pentru o publicație a Emigrației Romane, după cum i-a spus. Mi-a s si dus apoi două numere dintr-o revista aparută în Germania. Dacă a fi vrut să refuz, nu puteam, pentru că era seful meu de catedra și si conducătorul meu de doctorat. Pe de altă parte, a publicat înainte de 1989, instrainate era ceva aproape de neimaginat. Era important si pentru raportarea activității de cercetare, etc., iar posibilitatii de publicare, in afara propagandei de partid, erau infime. Profesor Pascui era liber să călătorească si am fost convins ca, in sale, Fusese rugat să dea materiale de istorie? Cred că de aceea apar pe acea lista publicată în revista 22. Un alt motiv nu exista? De altfel, în dreptul numelui meu scrie nu, mai afirm Ioana Aurel Pop. Presubliniere din Academiei române mai susține ce nu a fost lăsat, înainte de 1989, să ia lectura cu emigrația român, pentru ce nu a putut celători decât în lagrul socialist odată la Budapesta, odată la Moscova, odată la Varna, vara, plecând de la fostine sublinierătiți. În februarie 1985 Generalul Locotenent Aristotel Stamatoiu subliniere centrului de informații externe, Cie continuatorul de a emis un ordin prin care le cerea tuturor unitcilor subordonate să subliniere I actualizeze situația surselor aflate în lectură subliniere I se transmit datele lor complete către un 0503 Cartotegacie. Drept urmare, la 1305.1985, un unitatea care se ocupa de urmărirea emigraciei române sub T, a întocmit un tabel conținând numele colaboratorilor pe care îi avea în lecturi la cea dată tabel pe care l-a înaintat conform ordinului CETREUN 0503.